ما اقدر اصيح ويما كتقرب قوه وياك نسولف مثل المصور اعرفك بيه ما ترغب ما اقدر ما اقدر اصيح ويما كتقرب قوه وياك نسولف مثل المصور اعرفك بيه ما ترغب وأعرفك ما تسد بيبانك على الجاي قلبك باب جامع بي وقت ينطب <تصفيق> أعرفك بي ما ترغب وأعرفك ما تسد بيبانك على الجاي قلبك باب جامع بي وقت ينطب <تصفيق> جنك حظي وياي ما قاعد وجيك بضحكة مواعد بس القاك حيطان الضريح بكل وقت بارد واحنا آه إثنين آه آه نعاند الله الله دوم إثنين نعاند عكس عينك ردت جذباتك صغيره الله الله الله وحجيك صوت خاطف لازم تغيره آه عكس عينك ردت جذباتك صغيره وحجيك حجيك حجيك صوت خاطف لازم تغيره الك عن تعب متناسب وغير عيونك بنص قلبي ما شايل قبل من تبكي قبل من تبكي اصدق بيك وانا ادري دمعتك دمعة الكاتب يوم وياي قبل من تبكي اصدق بيك وانا ادري دمعتك دمعة الكاتب يوم وياي ما سهران تضر وتفيد صاير تشبه النسيان وما كفت العين بروحتك لليوم لقيت جسم صاير للدمع شريان راحت راحت روحي يمك والوجع ما راح وقل من عندي عاش ببابك المفتاح، انا الها راحت روحي يمك والوجع ما راح، وقل من عندي عاش ببابك المفتاح، انا الهادى ومن جوا كل صياح، وبد ما انا ومن جوا صياح، ما امنت وياك جند صَحْنِ نمت بس الوسادة سلاح، يشرد ما يطاوعني من نحكي ونين القبور كلها تخاف تسمعني الفرح الفرح ما يلب للشاعر وكذب كل الطلع منك مثل ضباع الساحر أمس الفرح ما يلب للشاعر وكذب كل الضلع منك مثل ضباع الساحر امس امس سوات لك تمثال امس سوات لك تمثال, أمس سويت لك تمثال بنيتها من الرسائل وأنا أعرف زين من ثقل الكلام اللي بيها ما إن وأنت أنت بكل وقت على تعرفك تعرف فكر روحي ما مخنوق بس قلت لها ما ينساش. عواصف مرت عواصف مرت وريتك طرف مكسور من شباك مرت وريتك طرف مكسور من شباج كنت كنت متمنى دمعي يطيح بخدودك بس سدر الكلام جفوف اذا ما يخنقك يقودك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وياك تقبلها على روحك الله الله ادموعك تبتها ومنك ما سمعت تي صوت وصح ضميت روحي عليك بس عن الحياة والموت. سلام عليكم. الله يسلمك.